بَنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ وَلَهُمْ مِنْ قومه سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّنَا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وما وهي تجري بهم في موت كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني كن معنا ولا تكن مع الكافرين قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعيمات للقوم الظالمين الله ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن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 اغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اذب بسلام منا وبركات عليك وعلى أمه من من معك وامم سنمتعهم ثم يَمَسُّهُمْ منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها فاصبر فاصبر ان العاقبه للمتقين